Agilni, skromni te izuzetno odani ujepi lijepi hrvatski ovčar pas je odlični čuvar stada, ali i super kućni ljubimac. Ovaj energični pas čuvar je vrlo znatiželjen i uvijek mora znati što se oko njega događa. Želite li vidjeti slike i karakteristike hrvatskih ovčara? Top 8 najvažnijih karakteristika hrvatskih ovčara. Prva karakteristika, karakter. Karakter hrvatskih ovčara je idealan za psa čuvara vara stada koji obavlja svoj posao pametno i efikasno. Hrvatski ovčari su živahni, odani, hrabri, strpljivi, ustrojeni, inteligentni, oprezni, agilni i izdržljivi. Da li hrvatski ovčar pas često laje? Za lajanje ovih psa uvijek postoji opravljeni razlog. Laju kao znak komunikacije da vas upozore na dolazak stranaca. Kako se ponašaju prema djeci? Hrvatski ovčar pas voli djecu, će sve od sebe da ih zaštiti i bit će uvijek spreman za igru. Je li Hrvatski ovčar pas agresivan? Radi se o miroljubivom psu koji napada odnosno pokazuje zaštitnički instinkt, samo ako za to postoji dobar razlog. Druga karakteristika, koliko dugo živi Hrvatski ovčar pas? Hrvatski ovčari psi žive 13 do 16 godina. Treća karakteristika, briga. Hrvatski ovčari psi su energični i zahtijevaju dnevne fizičke vježbe. Naime, radi se o agilnoj, energičnoj i izdržljivoj pasmini pasa koja obožava trčanje u dvorištu i na otvorenom skakanje te igru s obitelji, preferiraju flyball i frisbee. Također, briga podrazumijeva i povremeno češenje bujne dlake kako bi se uklonilo od pola dlaka. Četvrta karakteristika, dresura pasa. Hrvatske ovčare je lagano dresirati jer su inteligentni, promišljeni i daju sve od sebe da udovolje vlasniku. Dresura Hrvatskih ovčara zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, aktivnost tijekom dresure, poslastnice i pohvale te dosljednost. Tako je aktivna dresura s poslastnicama i pohovama imat će najveći motivacijski učinak na ovu pasmenu pasa. Peta karakteristika težina. Hrvatski ovčari teže od 13 do 20 kg. Šesta karakteristika, visina. Hrvatski ovčari visoki su oko 40 do 53 cm. Sedma karakteristika, jesu li Hrvatski ovčari skloni bolestima? Radi se o izuzetno zdravi pasmini pasa bez karakterističnih bolesti pasa? Osma karakteristika, hrana za pse. Odebiram kvalitetne hrane za pse vaš će psić biti lijep i zdrav. Ovaj pas je aktivan i agilan, te nije sklon prekomjenoj tijelesnoj težini. Potrebno je jedno osigurati da pas ima uvijek dostupnu svježu vodu. Ukratko, hrvatski ovčar pas je dobar izvor za obitelji koje traže umiljatog i energičnog psa čuvara, a posebno čuvara stada. Popularna su pasmina pasa u našim krajima zbog svog lijepog izgleda i izuzetno dobrih karakteristika za čuvanje stada. Hrvatski ovčari psi su dobar izbor ako tražite obiteljskog psa koji je aktivan, dobar izbor ako tražite psa čuvara i dobar izbor ako tražite psa za čuvanje ovaca i stoke. Hrvatski ovčari psi nisu dobar izbor ako želite psa koji nije aktivan i nisu dobar izbor ako želite psa za stan ili kuću bez dvorišta. Pogledajmo sada slike hrvatskih ovčara. Slika štenca hrvatskog ovčara. Slika odraslog hrvatskog ovčara.